τα έισο τέσ οικίας, έν, η διαίτα, δύο το δωμάτιον. τρία το διάτετεριον, τέσσαρα ο θαλάμος, πέντε το μαγειρείον, έξι το δειπνετεριον, επτά ο κοϊτόν παιδιον, οκτώ ο τοιχός. Εννέα, το έδαφος. Δέκα, ε θέρμανσεις. Έντεκα, το μάλανέιον. Το λουτρόν. Δόδεκα, ο περίπατος. τριακαίδεκα το πρόθυρον. Ο πρόδομος. Τέσσερα καίδεκα, ε εξόστρα. το κλίμα κοστάζιον. Ε κλίμαξ 7 Ο θρυγκός κλίμακος Ο δρύφακτος Οκτο Ο κλίμακτέρ Εννέα καίδεκα Ο έμπολος ε το έμπολον Είκοσι το κλέιθρον, Είκοσι χεν Ε κλέης Είκοσι δύο Το πλαίσιον θύρας Εί κοζιτρία, ε σύρα.